В днешното видео ще се наложи да навлезе малко по-надълбоко в дебрите на биохимията и на човешката физиология, но спокойно ще се опитам да го направя максимално по-разбираемо. Да започваме. е за епизод 4 от поредицата, в която говоря за всички тренировъчни зони от първа до шеста. Днешто видео ще разгледам зона 4, а именно зоната позната като тази на анаеробния прак, лактатния прак и още хиляди наименования, които са познати специално за нея. Ако не сте гледали видеята от първа, втора и трета зона, се върнете и ги изгледайте, горе дясно някъде ще се появи линк към целият плейлист с трите видеа до този момент, тъй като се опитвам да следвам някаква последователност и. Ще ви е по-лесно да разберете нещата с зона 4, ако ги изгледате първо предишните. Това видео ще има с една идея, малко повече научна терминология, колкото и да се опитвам да избягвам, но, както казах и в началото, всеки термин, който чуете, ще се опитвам да го обясня. Следвайки 4 години химия като бакалавърска степен в Софийски университет, биохимията беше един от предметите, за който наистина нямах много търпение, така че ако се спусна с някой термин, че ще прощавате. Започвам с физиологичните характеристики на зона. 4, малко по-рано споменах анаеробен лактатен прак, но какво по дяволите означава този прак? Трини реки в зона 4 започваме да наблюдаваме приоритетно участие на бързите мускулни червени влакна а именно тези от тип 2А и до някаква степен тези от тип 2 b За разлика от първа, втора и трета зона, където приоритетно участваха по бавните тип 1 мускуни влакна. Тези по-бързи влакна са свързани с гликолитичните процеси в организма, особено тези от тип 2 b Гликолизата пък е процес при който въглехидратите като глюкоза се разграждат, за да се получи енергия, Утра най просто казан. При тази химична реакция, освен добри страни, т.е. получаването на енергия, имаме и негативни страни, т.е. създаване на отпадъчни продукти, познати още като млечна киселина. Млечната киселина, която в последствие се преобразува в актат, затруднява използването на свободните масни кисели, т.е. мазнините, за производство на енергия. Това е една от основните причини да се преминава през различните енергийни субстрати при повишаване на натоварване. Лакта също така повлява негативно на миоглобина в мускулите влакна, чиято основна цел е да пренася кислород към работещата мускулна тъкан, т.е. с акумулирането на лактат, Мускулите ви по едно време започват така да се каже да спират да работят. Тренирайки в зона 4, т.е. на аеробния прак или малко под него, ние работим в такова нареченото състояние на компенсира умора. Приминавайки отвъд границата на този прак започва да се натрупва умора, която не можем да обработим и след като не можем да обработим, трябва да намалим интензитета. Като под умора обхващам всички процеси в организма, за да бъде максимално разбираем език. За типа работещи въкна, казах, следващото нещо е концентрацията на лактат в кръвта. В зона 4 се е наблюдава. Концентрация от около 4 до 5 милимола на литър. При повишавайки на натоварването и случвайки се съответните метаболитни процеси, организма влиза в състояние на ацидоза, което най-общо казано означава понижаване на ph в организма. ph пък е маркер за алкалност или киселинност, но да не задълбавам повече нататък. На Каква е пулсовата частота тук? В зона 1, 2 и 3 беше малко по-лесно да се каже, но в зона 4, 5 и 6 пулса става все по-малко важен фактор, тъй като реакция на организма към повишаване на натоварването може да се различава в различните етапи на подготовката. Общо погледнато говорим за пулс от около 85 до 90% от максималния вид. Да, 90% е Висок пулс, но ако сте свежи и още в самото начало на подготовката ви, е възможно да се поддържа. Тук на помощ идва и пауърметърът и карането с ватове, колкото и да не ни се иска, това е положението. Най-точният метод за да знаем къде е този лактатен прак е чрез е измерване на самото количество на този лактат в крафта. Това може да се случи в лаборатория, където се правят функционални изследвания или да се направи в полеви условия, при положение, че имате урит и има също така някой, който може да го използва и след това да ви интерпретира. Данните. Тук вече лека-полека започваме да навлизаме в дебрите на професионалния спорт, измервайки се пак лактата и определенето на ватовата мощ на този лактатен прак. Т.е. при какви ватове, така да се каже, достигаме 4 ммола на литър, дава възможност да се уточнят границите на натоварванията с определено физиологично въздействие, и на тази основа може много прецизно да се управлява целият тренировочен процес. Но да, тук вече говорим и за малко по-специализирана работа. тренирики в зона 4 основна цел е да се повишат границите на този лактатен. Прак или т.е. къде той настъпва. Ако настъпва при 300 вата, ние бихме искали той да настъпва при 340 вата. Като го повишим, това означава подобряване на економичността на организма, намаляване на скоростта на появата на лактат, възможността за по-добро изчистване на този лактат при тези първоначални 300 вата и въобще подобряване на толерантността ви и по-високо интензивни натоварвания. Какви са методите за измерване на интензитета, при който се намирате в този лактатен прак? Както казах по рано един от най-добрите методи е да се направят изследвания в лаборатория. С помощта на дадени протоколи, съответно, ви се взимат проби кръв и с леко покачване на интензитета по някое време стигате 3,54 ммол на литър, където се намира този лактатен прак и ако карате с PowerMeter, може много добре да видите, когато се поставите графиките, при какви ватове вие достигате тези 4 ммол на литър. И това е страшно полезно. Съответно, ако сте бегачи вместо ватове, може да се наблюдава при какво темпо се достига този прак. В България лаборатории няма чак толкова много, но при желание срещу заплащане може да се направят такива функционални тестове. Хубаво е да си носите педали, които имат PowerMeter, тъй като ще може да ги монтирате на техните уреди за измерване. Евентуално може да направите подобен тест без кръвни изследвания в домашна обстановка на тренажора но няма да бъде чак толкова точно друг вариант, който много от вас знаят е класиката в жанра, а именно 20-минутният тест, за да намерите слойто FTP или така наречения Functional Threshold Power след като направите едно равномерно каране с максимален интензитет от 20 минути виждате средния си ватаж за тези 20 минути и то по-скоро Normalized Power и умножавате по 0,95 или 95% за да намерите ватовете на лактатния си прак за един час. Ако може да направите такъв тест в рамките на един час би било супер, но за огромна част от хората, включително и за мен, това си е доста сложно задача, защото много болих. За съжаление, този метод е малко по-спорен от гледна точка на изследване, тъй като той ни разглежда фенотипът коездач, който сте, т.е. дали сте спринтьор, дали сте катараж, дали сте тайм трайл специалист и така нататък. За един експерт в часовниците постоянно по 20 минути би било много по-лесно, отколкото с един спринтьор. Аз лично използвам тестовете, които са в рамките на 1 минута, 5 минути, 20 минути и 2 по 15 секунди по този начин смятам зоните и смятам след това ватажа на лактатния прак и оттам започвам да създавам тренировъчни планове ако нямате PowerMeter, а само лента за пулс един, за съжаление, още по-примитивен начин за измерването на пулса ви на този лактатен прак е да направите съответния тест да карате 30 минути отново с максимален интензитет и то равномерно като виждате само средния си пулс през последните 20 минути. Целта е при първите 10 минути, когато той се покачва постепенно, това нещо да се изолира и вече в последните 20 минути да се вземе средната стойност. Та това би трябвало да бъде по -съви. На лактатния прак. За съжаление тук вариациите могат да бъдат много големи, тъй като пулса варира страшно много от ден на ден и то според много фактори. Добре, идва следващия въпрос: как да повишим този лактатен прак, как той да настъпва по-късно или при по-високи ватове? Започвам с повторяемостта на тренировките в микроциклите, т.е. в рамките на 7-10 дни, тъй като ми е най-лесно. Отново, според индивидуалните ви нужди или място, където се намирате в тренировъчния цикъл, или моментното ви функционално състояние, тази повторяемост ще варира. Започвайки по-специфична подготовка след като сте преминали през базовите седмици и месеци в зона 2 и 3. Може да вкарате в 7-дневния цикъл по две такива сесии на лактатния прак. Останалите дни трябва да бъдат леги, като през уикенда е хубаво все пак да имате поне едно дълго каране. Последствие, напредайки във времето, една от тези сесии ще изчезне. За сметка на още по-интензивни сесии, но когато това ще се случи, зависи. От целевите състезания, които имате и кога ще бъдат те. Ако сте заети през работите 5 дни, то две такива сесии, които да вкарате в седмицата, са напълно достатъчни, където просто да разгреете, да свършите работата и да разпуснете. Защото обема от тренировъчното ви време и без това не е чак толкова голям. Та ще имате достатъчно време да възстановите При все, че ежедневието ви го позволява Интензитета и продължителността На специфичните тренировъчни сесии Този път ще ги смеся Тук като тренировъчни примери и примерни тренировки Сигурно ще ми отнеме поне 30 минути Ако трябва да ви дам примери Защото има страшно много вариации и границата е небето. Да кажем, че в зона 4 може да прекарате един час без да спирате. Ако трябва да правите тренировка, в която карате един час на лакнатния си праг, това за повечето хора, включително и за мен, е почти невъзможно. Именно за това... Трябва да се разбият тези сесии на малки блокове. Първоначално може да започнете с 2 по 8 минути на лактатния прак, след което да преминете към 3 по 8, 4 по 8 и да стигнете някъде до към 5 по 8 минути. Почивката между тези 8 минути трябва да бъде, да кажем, половината от времето на работния интервал, а именно в случай около 4 минути. Друга много добра и известна тренировъчна сесия е така наречения over-under или каране над и под лактатния прак. В какво се състои тя? Да кажем, че работния ви интервал е от 9. Минути, този работен интервал се е разделя на две части, т.е. две минути карате на 95% от FTP-то ви, след което след тези две минути правите една минута, която карате на 105%, после отново две минути на 95%, после още една минута и така докато не станат. 9 минути, т.е. 2-1-2-1-2-1. Тази тренировка без PowerMeter би била много сложна за изпълнение, тъй като диапазонът между 95 и 105% е много мала. Пулсовата ви честота постепенно ще нараства през тези 9 минути и затова тя не е такъв добър индикатор. С тази тренировка ще научите организма си да работи на високо оборот, като същевременно има и лека промяна в интензитета. Ако не говорим за time то във всяко друго състезание интензитета се мени постоянно. То е добре да сте свикнали с Фактор. Също така в интервалните тренировки от зона 4, 5 и 6 освен важността на работния интервал, имаме и много голяма важност на почивния такъв. При еднакви работни интервали и просто варирайки самото време на почивките или дори интензитета, може да се създадат много и различни състояния, в които изпада организма, що се отнася до натрупването или изчистването на лактата. Именно за това казах в началото, че примерите за тренировъчни сесии тук са безкрайни. Та да това е всичко за днешното видео. Абе не, баш това обаче почва да става много дълго, така че ще го спра на време, надявам се, че е на време След приключване на тази поредица ще направя едно видео, което е специално за лактата, защото той като химично съединение е с голяма важност в спортовете за издражливост Надявам се, че това видео ви е било полезно, надявам се, че ви е било интересно, ако е така, ударете едно харесване, абонирайте се, тъй като предстои следващото видео от Зона 5, а именно Велтомаг зоната да, ще се видим от следващото, айде, чао, чао